واضحه من قبل من صغره هاتيها ليا Suffering ah. تقرب حواليها لياجت على الصلاه مثل هيبه الشاهين عز من عيون الحواسيب يحميها نبارك لها في عرسها والحلاوه والزين تشوفه فها من راسها والمواطيها امينه ونظرتها تشابه لفرو حدين وفيها وصول كربت اللي يحاكيها اعطاها الله الهيبه وذا سلها يا I don't know what